الكمية ممكن معلقة او معلقتين القرع الليقطين يمكن استخدام اي نوع من اليقطين موجود عندنا بالسوق وانا وضعت في كل كوب او كل وجبة وضعت فيها 30 جرام اليقطين هو مسموح 100 جرام اليقطين مسموح لإلكم. في الكيتو دايت نسلق اليقطين وهيك مثل البطاطا بنفحصها بنشيك عليها مسموح للكيتو دايت كربوهدرات تقريبا من 50 إلى 20 جرام كربوهدرات في اليوم ويجب أن نأخذ الكربوهدرات من الخضار أفضل مكان نأخذ منه الكربوهدرات هو الخضار نوضع اليقطين كريمة طازجة الكمية اختيار الكمية بديل السكر ستيفيا أيضا الكمية والنوع اختياري ممكن نوضحها ممكن ما نوضحها حسب رغبتكم قليل من الفانيلا ومنخفق. اهم شيء المهم انه الكريمة تكون في البراد دايما. سواء قبل ما احنا نستخدمها وبعد ما نعملها كريمة نضعها دايما تكون في البراد الكريمة. مش لازم احنا نبالغ خفق الكريمة. مش لازم نبالغ بالخفق لانه ممكن تفصل معنا. نوضع الكريمة ونوضع المكسرات. هي وصفه كثير كتير روعه للكيتو وهي تقريبا كربوهيدرات يعني تقريبا يعني معدمه ما فيها كربوهيدرات نوضع بنزينها بالفستق الحلبة وممكن خيار ثاني انه نوضع شوكولاته الا نوضع 100 جرام زبده سايحه واثنين معلقه طعام كاكاو خام وقليل من الفانيلا بدون سكر بنحرك المكونات مع بعض ممكن نحن نوضع بديل السكر لستيفيا دايما هو اختيار النوع والكمية ممكن نوضع ممكن ما نوضعه حسب كل شخص شو هو متعود. وبنسكب وبنوضحها بالمجمد. اقل شيء ساعة. دايما المكونات انا بحضرها قبل بحضر المكونات وبعد هيك انا بطبق الوصفة. ومهم انه الليغتين بعد ما انا سلكته غسلته بماء بارد الليغتين نوضع الشوكولاتة بعد ما طلعتها من الفريز نوضع بنزين الشوكولاتة وهيك اصبحت جاهزة وصحة وقالفة عافية وانتظرونا كثير وصفات جديدة في امان الله انتظرونا بوصفة جديدة شكرا كثير للكم أتمنى الاشتراك بالقناة وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة